من النك. ثاني. ما ياكلوا معي مرة ما ياكلوا معي ذولا ما يموت ما يموت يلا يلا فلش فلش. ره ره فلش فلش. يلا روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح أنا رجل أقدح من رأسي. أنا مثل شخصيتي. أنا أقدح من رأسي. ماذا من خايف منك؟ بسم الله! خلاص! خلاص! على معانا يا علي! يا علي! ألقان أنا والله. صح تعال لا تفنش لا تفنش لا استنى لا لا لا استنى لا استنى لا استنى ليه ليه استنى استنى استنى استنى استنى استنى لا انا رجل اقدح من راسي. انا مثل شخصيتي. انا اقدح من راسي. ماني يبدأ. هذا صاحبه هو فل دمج وهناك شفته <تصفيق> <تصفيق> تعال يلا من خايف منك بسم الله خلاص خلاص <تصفيق> يلا بالعافية ملتز رمادي زير في احد عنده ما مات طبعاً هذا لك ميمون ميمون ميمون ميمون هذا هذا ما ميمون ترجمة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اثنين لوك ثاني طنشته اي دار انت يرحم امك هذا واحد هذا الثاني ما ياكلوا معي مرة ما ياكلوا معي ذول بشو بشو الثاني هو <تصفيق> <تصفيق> يتهايل دم كله والله مره مقوينا مره مقوينا صارت ادرينالين ومدكت. ننفي اثنين في واحد خلاه حبيبي كبايك؟ يلا وتصاحبه. يلا فوو تصاحبه. يلا بعطيه ذي كوك. ذاك كوك بعطيها يا. ماتسون. 18 كل. والله هذا حلو. لا جمكم من المقطع لنسن اللهيك. والسبسكرايب واشتراك والكومنت وان شاء الله اول لكم مقاطع افضل من كذا جزاكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم